З 2014-го оборонив свободу та суверенітет України на Донеччині. Повномасштабне вторгнення зустрів в Маріуполі, розповідає нацгвардієць Михайло Вернигора. До Національної гвардії України потрапив у 2007 році солдатом строкової служби. Згодом підписав контракт, згадує Михайло. «Потім військова академія і вже по розподілу у 2012-му я потрапив служити в Запоріжжя, військову частину цього міста. І коли в 2014 році формувалася безпосередньо Національна гвардія, то я вже в ній проходив службу". 24 лютого, коли окупанти почали наступ на Маріуполь, перше, що зробив – схопив автомат, боєкомплект та побіг в укриття, згадує Михайло Вернигора. «Це була планова ротація. Ми поїхали туди 15 грудня. І от з 15 грудня ми знаходились в Маріуполі, виконували обов'язки. коли. Повністю по всій лінії розмежування пішли артилерійські обстріли. Потім був прильот перший недалеко від нас, це в місті Маріуполь. І ну, як, як звичайно по бойовому розрахунку, тобто йде прильот і ми всі в укриття. Спідній білизні вискочив і забіг у бліндаж в укриття. Беззупинні бої та артилерійські обстріли – так Михайло згадує оборону Маріуполя. Під час одного з боїв отримав поранення, через яке довелося ампутувати частину лівої руки. Тоді ж потрапив на Азовсталь, каже військовий. «Поранення я отримав 4 квітня. Це були вже бої в приватному секторі безпосередньо. І тоді по етапам евакуації я попав в бункер на Азовсталь, де знаходився госпіталь безпосередньо. Там вже мені провели операцію щодо ампутації лівої кінцівки. Повністю був роздроблений ліктовий сустав. Це було близько 5-6 влучень і з відстані 3-4 метрів кульові. Торік, у травні Михайло разом із побратимами вийшов за Азосталі. Росіяни утримували його та інших військовополонених в колонії Оленівки. Нас вони називали між собою. Вічні трьохсоті. Тому що вже ти вже не є е, бойовою одиницею, ти якби, постійно знаходишся як е, поранений. Намагалися нас подавити морально, але в них це не вийшло. І плюс е, харчування. З харчуванням конечно, було, якщо можна сказати, ну, свиней так кормити. Отак от нас кормили. І плюс те, що умови проживання. Ну, у нас ліжок не було, ми спали на матрасах, на полу». Повернувся додому під час першого обміну військовополонених за Зовсталі 29 червня. З того часу і по березень 2023-го продовжував лікування після поранення. День Національної гвардії України цього року не святкуватиме. Каже, треба зосередитись виключно на перемозі. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.